بہت خیاستان ہاں ہاں پوری دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ ناظرین آج میرے ساتھ سرائکی کے بےتاج نوجوان سنگر جو کہ اجمل احسان اجمل جن کا نام ہے ان سے سائیکی کے گانے سنتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ لطف اندوز کرتے ہیں ایسان بھائی کون سا گانا سنائیں گے یار ہی دل لگی میں دل گیا دل لگانے کا سلا مل گیا تم کیوں ہنستے ہو تمہیں کیا مل گیا میں تو روتا ہوں کہ میرا دل گیا اے دور نے مفادا مساد خریدا چوئی مسالے دور میں مساد सही यारा नियारी तूा सही और बड़ी सुवारी तू I'm excited, अवस्ता शिकारी दल की पंजाबस्ता